На цьому місці поблизу села Теліженці Старосинявської громади зараз посовище. Півстоліття тому тут була качина ферма, а до 1231 року тут було місто Балахівської землі Городець, каже історик Ігор Петраш. Археологи всередині ХХ століття розкопали тут 17 житлових будинків, зерносушарки, млини, ливарню, ювелірну майстерню. Та тепер відтворили це в 3D-форматі. У двох місцях експедиція виявила скарби: сережки, браслети, скроневе кільця з бронзи, срібла і скла, декоровані перегородчистої емалю та черню на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 зорослих та дітей. Кістки, каже професор, були хаотично розкидані. Десятки збитих у житлових приміщеннях відкритих, господарських і також воєнного призначення у кліттях, які прилягали до стін. В одному з будинків знайдено дитину і чоловіка, а чоловік лежав. Ноги були в будівлі, а голова і туловище були за межами будівлі. За словами професора Якубовського, городян знищили не війська Данила Галицького, як припускали науковці, а кочевні завойовники. Місто не зруйнував Данило Галиць. Знайдені наконечники стріл татарського тиску. Професор розповідає, яке походження були містяни і кому належала ця земля. Безумовно, не могла належати ні початникам, ні іншим зайдам. Це були давні українські представники давньоукраїнської держави. Ігор Петраш вважає, у Теліженцях варто було б відновити розкопки. Я вважаю, що доречно, розкопано, ну трошки більше половина. Так каже качатник на місці історичного центру Блохівської землі в 90-ті роки попсував артефакти. Староста округу Іван Луценко каже, якщо розкопки відновлять, потрібна надійна охорона. Аби це окопки якісь проводилися агредитовані, які то були спеціалісти, які після себе нам робили б шкоди. От ці ями, що це позалишалися, це робота чорних археологів. За словами Ігоря Петраша, наразі розкопки проводити не планують. Світлана Поробок, Новини на Суспільному, Хмельниччина.